Dajar menulis huruf kecil C Cara tulis huruf C Lukis bulan sabit Lukis bulan sabit C Mari adik-adik kita nyanyi sama-sama Huruf paling muda, itu si kecil, lukis bulan sabit, lukis cantik-cantik. Adik jangan lupa, buat kecil-kecil, cawan ciku cucu, ceri coklat cerit.